Nu pot să nu mă gândesc cum toate discuțiile din ultimele săptămâni au fost, într-un fel sau altul, despre coronavirus. Dar la cât de mult am vorbit despre asta, tot nu știu răspunsul la unele întrebări fundamentale. Încercăm să răspundem acum la câteva din ele. Cât rămâne, de fapt, noul coronavirus pe suprafețe? În condiții de laborator, pe carton până la 24 de ore, iar pe plastic și oțel inoxidabil chiar și două sau 3 zile. În viața reală e posibil ca timpii să fie puțin diferiți. Cum funcționează testul pentru noul coronavirus? Cel mai eficient test este metoda PCR. Doctorii iau o monstră din gâtul sau nasul unui pacient și apoi o trimit la un laborator. Acolo se verifică prezența materialului genetic al virusului. Există și un test rapid de sânge, unde loc să fie căutată amprenta genetică a virusului, sunt căutați anticorpii produși ca să lupte împotriva COVID-19. Te poți autodiagnostica? Uh, nu. Iar poveștile care circulă pe internet cu băutul apei la fiecare 15 secunde sau cu ținutul respirației 10 secunde nu sunt adevărate. Dacă ai simptome specifice, sună-ți doctorul de familie sau direcția de sănătate publică. Doar specialiștii îți pot da un diagnostic corect. Când va apărea un vaccin? Nimeni nu știe cu certitudine. Marjele de timp sunt mari și foarte mari. Majoritatea estimărilor indică un orizont de cel puțin un an. Pot suplimentele de vitamine să elimine riscul de infectare cu noul coronavirus? Pe scurt, nu. Zincul, de exemplu, e adesea folosit împotriva răcelii sau a problemelor respiratorii. Dar datele sunt mixte, iar dacă alimentația ta este deja bogată în zinc, nu e clar dacă suplimentele ajută la ceva. Este săpunul antibacterian mai bun decât săpunul normal? Nu, orice săpun e foarte bun. COVID-19, ca orice virus, este înconjurat de o membrană care conține grăsimi. Săpunul intră în reacție chimică cu grăsimea, rupând și neutralizând astfel virusul. Pentru a fi sigur că această reacție are de timp să neutralize toți virusii, trebuie să te speli pe mâini cel puțin 20 de secunde. Este spiritul eficient împotriva noului coronavirus? Da atâta timp cât are o concentrație de alcool de peste 70%. Ce nu funcționează ca măsură de prevenție? Între altele, usturoiul, antibioticele, vremea rece, zăpada, o baie caldă, uscătoarele de mâini, lămpile cu ultraviolete sau vaccinurile împotriva pleumoniei. Poți să iei coronavirus de două ori? Evoluția de până acum a virusului îi face pe medici și pe cercetători să creadă că reinfestarea este improbabilă. Dar nu există o concluzie definitivă. O femeie din Japonia a luat virusul de două ori, dar e posibil ca acest caz să fie mai degrabă o excepție ciudată decât regula. Va dispărea virusul odată cu venirea verii? Nu se știe. Pandemiile anterioare nu au ținut cont de vreme. De multe ori, virusii se răspândesc mai bine iarna, pentru că oamenii împart mai des aceleași spații închise. Animalul meu de companie poate lua noul coronavirus și eu de la el? Foarte puțin probabil. Cu toate acestea, pentru că animalele poartă germeni care te pot îmbolnăvi, e bine să te speli o mâini cu săpun după ce te joci cu animalul de companie, mai ales dacă ai fost afară. În articolul de pe inclusiv.ro găsești mai multe detalii la fiecare întrebare și surse pentru toate afirmațiile. Tot acolo poți pune întrebările pe care le ai și pentru care nu găsești încă răspuns. Linkul este în descriere. Dacă ți s-a părut util acest video și vrei să continuăm să facem astfel de materiale, ne poți susține devenind membru comunitatea Inclusiv. Inclusiv este o publicație finanțată exclusiv de cititori.